I de teamene, påfølgende timene, så vil elevene stort sett alltid eh, vise det de har lyst til å begynne på oppgavene. Mm. For de vet at disse oppgavene her, de eh, har gitt meg med utgangspunkt i hva jeg nettopp har vurdert, hvor jeg står. Mm. Så de vet at nå, den timen, mer enn noen ganger før, vil jeg få oppgaver som passer meg. Mm. Som jeg trenger å gjøre. Som jeg har god sjanse for å eh, få til, men også lære noe av. Vi hadde en prøve så vi kunne bli satt inn i grupper, och heller få øvd på det vi trenger. Så da prøven gjorde så du vet vad vi trenger å jobbe med. Eh, og i teamen så skal vi jobbe med lignesett, og vi ska ta det opp der vi slapp eh, sist. Oppgaven er nå tilpasset ut fra hvor eh, langt dere har kommet, og hva dere har vist på disse testene og vurderingene har Sånn at jeg de har delt opp og i grupper, så dere kan jobbe med andre som jobber med de samme tingene som dere trenger jobbe med for å komme videre. Så når dere kommer opp, så får dere se om hvilke oppgaver dere ska begynne på, og så følger dere alfabetisk. Og Thomas på P. Så. Glede og lyst till å lære oppstår når man har utfordrende oppgaver som er tilpasset elevene, og man bruker varierte arbeidsformer. Så 25 på 50. 40 der, 90, 160 minus 90, 75 har jobbet mye, og det dere skal få skrive ut for er at dere står i ting som er vanskelig. Skal vi fortsette å jobbe med oppgaver, ska vi gå ut til noe annet? For jeg synes det funket ganske bra. Når jeg, når jeg tenker på begrepet lærlyst, så tenker jeg eleven ønsker å komme i gang med oppgaven, ønsker å angripe den uh, undervisningssituasjonen her, og bare, vet du hva, det her, det her får en ut da. Det her er jeg på at får en ut da. Og det er de mye tryggere på uh, rett etter en vurderingssituasjon. Da blir de 30, ja, og 40, ikke sant? Mhm. du med på det? Ja, er du med? Ja. Det er det Vi kan I varierte arbeidsformer kan man uh, som lærer, sammen med elevene, Tilpasse hva som er kollektivt, og vad som er individuelle utfordringer for hver enkelt elev. Og så er det lov å spørre om skrivehjelp hvis man trenger det. Og så skal du skrive et ord til meg. Hva må du huske først da? Mellomord. Yes! Og da skal du skrive sånn. Nei, det er ikke punkt. Vi er ikke ferdige. Det er et nytt ord. En slik orientering i undervisningen gjør at elevene kan jobbe med ting over tid, med høy konsentrasjon, og bidra til utvikling av en god klasseromskultur. Jeg tänker også at lærelyst dukker opp der du får en passe, stor nok utfordring. Altså denne motoren må inneholde magneter, og den må inneholde minst en elektromagnet. Jeg tenker også i den timen går elevene skal bygge denne elektromotoren, så har de noen forkunnskaper, de kjenner til prinsippene for en elektromotor, så de har en viss selvsikkerhet, en faglig selvsikkerhet, at de kan om det. Men samtidig så er det en utfordring, fordi de vet ikke helt veien fram til å kunne klare å bygge den motoren. Og det tror jeg trigger den lærelysten i det øyeblikket der da. Det er litt vanskelig, men jeg kan klare det. Og nå er det jo i gang, Cecil. Og så stopper den. Forskningen har vist at hvis elever jobber med høy konsentrasjon over tid, kan de utvikle læringsstrategier som de också kan ta i bruk i andre fag. Jeg får lykke på at de blir ganske like. Så lenge de er like høyde, så tror jeg det skal gå fint. Jeg tenker jo at variation i undervisningen også er viktig her. Det er elever som Eh, kanskje ikke er sterke hverken å uttrykke seg skriftlig eller møntlig, men som er for eksempel kjempegod til å tegne, eller til å drive med praktiske ting. Sånn som så, for eksempel i min klasse, når de bygde elektromotor, så har jeg elever som da, det er der de er gode, når de kan få gjøre, vise det i Praksis. Ja, men se, den, den fungerer jo, den der ja. laget. Oi, den tok en spill. Den tok en spill. Et aspekt som kan bidra til lærelyst er at elevene gis mulighet til å vise kompetansen sin på ulike måter og på ulike tidspunkter i et læringsløp. Det betyr for eksempel at ikke all vurdering skal i form av en skriftlig prøve med penn og papir, eller bare i form av muntlige presentasjoner. Men det betyr at elevene skal få oppleve tilstrekkelig variation i vurderingsformene. Det betyr heller ikke at jo fler vurderingsformer jo bedre, men det betyr att læreren må tänka gjennom hvordan elevene skal få mulighet til å vise forståelse genom ulike vurderingsformer.